Вітаємо вас, друзі! Ви на каналі ГОЗТІМ І сьогодні Ми б хотіли розглянути Коротко Техніку стрільби з пістолету, так як наш канал спеціалізується не тільки на стрільбі з снайперських гвинтівок, а взагалі все, що пов'язано з військовою справою, а також з техніками стрільби з різної зброї. Хотів би сказати дякую вам за те, що ви знаходитесь з нами, підписуєтесь на наш канал, дивитесь нас, а також за те, що залишаєте Допомагаєте чимось нам, залишаєте якісь відгуки, а також залишаєтеся активним. Зараз нас вже майже 500 чоловік, що не може не радувати. Попрошу вас підписуватись далі на наш канал, це допоможе нам уникнути перегляду наших відео нашими недругами загарбниками, які прийшли на нашу країну і просувати далі нашу справу. Зараз приступимо до розгляду пістолета. І так, всім добрий ранок. Сьогодні ми розглянемо коротко про те, як коректно робити хват, ваше положення рук на пістолетній пляці. Це повинно бути Беремо пістолет таким чином, ваша рука повинна майже плотно прилягати до пістолетної пілятки. Великий палець йде вздовж ствола, друга рука прилягає до неї і теж йде вздовж ствола. Таким чином це виглядає. Далі. Що нам потрібно зробити? Ваше положення ніг та тіла. Ноги повинні бути, якщо ви правша, то права нога, носок правої ноги йде на рівні лівої п'ятки. Таким чином. Можете стати ширше, але якщо вам треба буде робити якийсь маневр то вам потрібно буде робити більшу амплітуду і переносити вагу тіла якщо трохи менше, це буде трохи легше зробити потім положення вашого тіла і вашої цілі ви повинні стояти до неї фронтально і ваше тіло, плечі самі не повинні сковуватись. Ви повинні бути максимально розслабленим, ноги трішечки зігнуті. Далі. Винос на ціль. Повинен відбуватися таким чином, ви дивитесь на ціль, виводите пістолет і через цілик та мушку дивитесь. Коли Ви зводите цілик з мушкою, цілик повинен бути видно чітко, мішень розмита. Тобто дивитесь на ціль, виводите пістолет, не сковуючи плечі, не нагинаючись до пістолета. Вивелись і Плавно, плавно, плавно. Постріл, не очікуючи його. Плавно відпустили. Бачу, кілька слів, скажуть, до того, що потрібно, наприклад, початківцю для того, щоб підвищити техніку стрільби з пістолета. Техніку для стрільби. Перше, вам це потрібно це холоститися. Холостити паніки дегоні, Це з переносом. Можете там клеїти собі якісь квадратики чи маленькі мішеньки з переносом вліво-вправо, в шахматному порядку. Потім маєте кішень, наприклад, квадрат, і в ньому можете намалювати там хрест, як приціл. І виводити там 5 метрів стати. Просто собі взяли, наприклад, горизонтальну лінію. І водите по ній. Не швидко. Водите, водите. Потім берете вертикальну лінію також. Вводите. Потім по контуру. Потім виводитесь на перехрестя. Вивелись, зафіксувались, і плавний-плавний спуст робити. Зробили. Це все, що дає? Це дає вам ваші навички, ви розробляєте, і ви, якби розумієте, у вас починається більше розуміння, що таке пістолет, і як взагалі... Е проводити з ним маніпуляції, але холості, холості тренування повинні бути, це, це має бути стабільність, хоча б раз в день або раз в два дні ви повинні брати пістолет і холоститися, саме головне, щоб вам з самого початку дали якусь правильно коректну базу, бо якщо ви Неправильно почнете холостити, ви можете захолостити щось таке, що потім з вас буде дуже важко використати. І це дуже важливо. Наприклад, це ваша стійка, ваше положення, ваше тіло, воно буде нерозслаблене і ви будете це захолощувати, захолощувати, захолащувати, ви будете приходити там в терчі, будь-ходити. Будете постійно стріляти і будете, не будете до кінця розуміти, чому у вас дриви. Неважливо, це дистанція 5 метрів, 10 чи 15. Саме головне, щоб дали вам з самого початку коректну базу. Якщо у вас буде ця коректна база, ви її просто на... накатуєте, накатуєте і накатуєте. Сьогодні це підвітер, тому думаю, що це буде відео трошки відображено, тому одразу перепрошую. Що стосується коректності бази, а також якихось навичок, можете звертатися до коментарям, можете писати на нашу електричну почту, зв'язуватись з нами, і ми можемо зможемо, а також можливо направимо там правильне на русло, чи, можливо, навіть дамо практично допомогу в цих наступних. Дякую, що подивилися моє відео. Не прощаємося з вами, залишайтеся з нами. Залишайте відгукки, коментуйте. Якщо вам відео сподобалось, ставимо вподобайки.